У категорії від 15 до 17 років змагалися сім юнаків. Першим стартував 17-річний біатлоніст з Тернополя Євген Капуш. Хлопець каже, біатлоном займається три з половиною роки. Дистанцію 3 км пробіг за 9 хвилин 51 секунду – це найкращий результат у цій категорії. «Буквально 3 дні тому у нас було контрольне, контрольне тренування. Тобто зараз, можна сказати, я вже готовий. І біглося досить легко. Тут були два конкуренти, але, як бачите, зміг, зміг виграти. На секунду пізніше за Євгена Капуша фінішував 17-річний Михайло Хміль з Волині. Знання дуже сподобалося, це мій перший старт. Ну, я вважаю, як для першого старту дуже хороший результат сьогодні показав. Організація непогана, якщо мені дуже подобається тут. Першою серед чотирьох дівчат, які змагалися у категорії від 15 до 17 років, прибігла Ірина Тарасюк-Скопиченець. Її час 12 хвилин 17 секунд. Було неочікувано, чесно кажучи, я давно не стартувала, але... І мала надії, знала, що я буду перша, я вірила в себе. Саме головне – це настроїти себе добре. Треба впевнено йти до своєї мети. Ось. А так, то послухала тренерів насамперед, що вони мені підказали по дистанції, як бігти. І залишалося тільки все виконати. Роботу я зробила. І ось я перша. Другою фінішувала 15-річна тернополянка Соломія Сидяга. Дівчина каже, біатлоном займається три роки. Біглося легко, все було добре. Нічого ніби не заважало. Треба було чуть-чуть пришвидшитися на колі». Сьогодні переможців визначали за часом, за який вони пробігли дистанцію, розповів суддя змагань Назар Бурик. За його словами, згідно з програмою чемпіонату, спортсмени під час спринту мали б мати два вогневі рубежі. Сьогодні під час змагань їх не було. «Чому без стрільби? Бо в нас зараз дуже проблема така, я рахую дуже серйозна. У нас немає стволів. Через те, що закінчився дозвіл, і, ну, і зараз його важко зробити, і, і от через те ми не стріляємо. Виходило з положення, що немає стрільби, немає стрільби, то тільки гладка гонка». Назар Бурик каже, завтра спортсмени змагатимуться в індивідуальній гонці на лиже-роллерах, Тоді і визначать переможця чемпіонату. Тарас Бурак, Марта Журавель – Новини на Суспільному. Тернопільщина.